נדבר על אפקט ונטורי, הוא במים, או בזורם כלשהו, זורם בצינור. נצטבר שמים זורמים כאן, ללא דאגות מייפדות, ואז הם פוגשים קטע יותר צר. מה יקרה כאן? המים חייבים להמשיך לזרום, אך הם לזרום מהר יותר, דרך החלק הצר. מה הסיבה לכך? ישנה כמות מסוימת של מים הזורמת בצינור. כל המים באזור הזה, כאן, נסתכל על חזית המים הזאת, כל החלק הזה מלא במים. ונניח שחתך המים הזה זרה מהחלק האחורי עד לחזית. בשנייה אחת. כל הנפח הזה נעד דרך החלק הזה של הצינור בשנייה אחת. כן, חוק בפיזיקה אומר שאותו נפח צריך לעבור דרך כל חלקי הצינור. אחרת, לאן המים הולכו? הצינור היה צריך להישבר או משהו כזה. המים האלה צריכים ללכת לאן שם. אם כל הנפח הזה עובר דרך כאן בשנייה אחת, אותו נפח חייב לזרום דרך החלק הקצר הזה בשנייה אחת. הדרך האפשרית היחידה עבור החזית הזאת, במקום שהיא תעבור מכאן לשם, החזית צריכה לשנות את צורתה. חזית המים צריך לעבור מכאן לשם, אולי ברבע שנייה. כי כל הדבר הזה יתדחס במעבר הזה, באותו פרק זמן, כי יש עוד מים מאחוריו, ועוד מים מגיעים, וקצב זרימת הנפח צריך להיות אותו הדבר. כמות הנפח לחידת זמן הזורמת בחלק מסוים של הצינור, צריכה להיות שווה לקצב זרימת הנפח בכל חלק אחר של הצינור. גם מים האלה צריכים ללכת לאן הם לא נעלמים. הם חייבים להמשיך לזרום. הדבר החשוב הוא אם כן, שמים זורמים מהר יותר דרך החלק קצר של הצינור. לפעמים הרבה יותר מהר. ככל שהרדיו של החלק קצר קטן יותר מהרדיו המקורי, כך המים יזרמו יותר מהר דרך כאן. למה זה חשוב? כי מהירות יותר גבוהה פירושה לחץ יותר נמוך. למה מהירות יותר גבוהה שזורם פירושה לחץ נמוך? יותר מסתכל על נשבעת ברנולי. נשבעת ברנולי אומרת P1 ועוד RU1 כפול G כפול H ועוד חצי RU. V1 בריבוע שווה P2 ועוד רו H2G. ועוד חצי V2 בריבוע. זה נראה מפחיד. זה P1? נבחר נקודה מסוימת בצינור. נבחר את הנקודה הזאת. נבחר 1. כל האחד עם האלה, כל האגף הזה מתייחס לנקודה הזאת. נבחר 2 כל האגף הזה מתייחס לנקודה זה בעצם אותו הגובה מניחים שאין הבדל משמעותי בגבעים נצמצם אותם כי הם שווים דוד נתייחס אליהם זאת אומרת שאם נתון לחץ כלשהו בנקודה אחת ומהירות מסוימת של המים באותה נקודה, אפשר להציב את הערכים שלהם באגף הזה עכשיו נסתכל כאן אני יודעים שהמהירות יותר גבוהה אמרנו זאת קודם היא זרימת המים צריך להישומר המהירות כאן יותר גבוהה הערך הזה יותר גדול, אבל אנחנו יודעים ששני אגפים שווים. אם האיבר הזה גדל, זה אומר שהלחץ חייב לרדת. כך שכאשר נחבר אותם, נקבל את אותה תוצאה כמו באגף השני. זה נקרא עיקרון ברנולי. עיקרון ברנולי אומר שכאשר זורם מגביר את מירותו, הלחץ שלו יורד. זה מנוגד להיגיון. היינו מצפים אולי שיקרה הפוך, היינו מצפים שזורם שני יותר מהר, יהיה לו הרבה לחץ, אבל קורה בדיוק היפך. אז זורמים אנחנו מהיר יש לוחה צי יותר נמוך בודד לייקרונ בורנולי זה מה שגורמים לเอפקט וינטורי אפקט וינטורי מתיחס לאופדה שמה שאנחנו צינור ורוצים קד את באלח צי יותר נמוך רוצים שאלח צי רך בקצב כל شيء זה קורה בפAMI צריך להכח את קד הצינור צار יותר וקד הצינור צار הזורם זורמים יותר מהר, וזה עבוי ללוחה צי יותר נמוך זה האינטימ אחווה אפקט אפקט מינטורי אומר שבקטעים יותר צרים בצינור מקבלים לחץ יותר נמוך. כשמדברים על זורמים, צריך להתייחס למשהו נוסף. אחר כתקול זה... <מח> דמיינו שיש כאן קיר לבני. וזורם כלשהו זורם אליו. תכן שזה אוויר. יש לנו זורם כלשהו, אז זורם לכיוון הקיר. זאת נראית דוגמה קצת טיפשית של עיקרון ברנולי, אך תבינו את כוונתי בהמשך. זה זורם לכאן? מה יקרה? אז הורם לא יכול לחדור דרך הקיר, הוא אמור ללכת לאן שהוא. תכן שזה יסתק לפה מעלה ככה, וזה ילך בכיוון הזה, יותר קרוב מזה. הצד הזה הולך לפה מטה, זה בערך מה שקורה. ישנו קטע באמצע שבעצם יסתם שם. הוא כאן והוא תקוע. צריך להיות חלק של האוויר כאן באמצע, אשר איננו נע. מה יהיה הלחץ במקום הזה על בסיס המשתנים נוכל להשתמש שוב במשוואת ברנולי, נמחר שתי נקודות, נמחר את זה כנקודה 1, נמחר את זה כנקודה 2. משוואת ברנולי אומר את זה. נגיד ששתי נקודות נמצאות באותו הגובה, כך שהגובה לא משנה, אם שני העברים האלה שווים נוכל לצמצם אותם, כי ניתן להחסיר אותם בשני האגפים, הם זהים. מה ניתן להגיד על לה? אנחנו יודעים שהמהירות נקודה 2 היא אפס. האוויר לא נע, הוא תקוע, הוא עומד. אבל כן, V2 שווה ל-0. מקבלים שהלחץ בנקודה 2, הנקראת לפעמים לחץ הקביעה, לחץ הקביעה, כן, נקרא לחץ הקביעה, כי האוויר כאן תקוע, הוא לא נע. אולי תגידו ש... חשבתם שהאוויר צריך ללכת לאן שהוא. ולכן אמור ללכת לאן שהוא, אז ישנו איזשהו חלק הוא נתקע. והאוויר עובר ליד. מהו הלחץ כאן? נחזור למשוואה. כל אלה הולכים, מה שקראתי, לחץ עקפייה P2 שווה ל-P1, הלחץ כאן, ועוד חצי רוב, V1 בריבוע. נקבלים את הנוסחה הזאת. למה זה בכלל חשוב? מי עורא אוויר כנגד קיר לבנים? בעצם עושים את זה כל הזמן. ניתן לבנות מכשיר חשוב, ונקרא צינור פיתו. צינור פיתו נראה בערך ככה. אחר כזה, שמה צריך את המערכת הזאת, זה נקרא צינור פיתו, ומשתמשים בה למדידת של זורמים, או אם גוף נע בתוך זורם, זאת דרך למדודת מהירותו. בואו ננסה להבין איך עושים זאת. נגיד שאנו במטוס, מרכיבים את זה במטוס, נעים בתוך זורם, בתוך האוויר, האוויר רץ לכיוון הזה, ונגיד שם מטוס, תא שמאלה, והאוויר ימינה. תרגישו באוויר העובר אתכם. לצינור פיטר יש תמיד את החלק הזה. הפונה לכיוון הרוח, לכיוון האוויר. האוויר מכוון ישירות כלפי החלק הזה, הדבר חשוב הוא חסום בקצה. ישנו כאן אוויר, אך הוא האוויר בחלק הזה אינו לא כל הדרך, כי אין לו לאן ללכת. זורם שנכנס פנימה חייב לצאת החוצה, אבל אין כאן הציעה החוצה. ישנו גם החלק השני, כאן למעלה יש לנו תא נוסף, שהאוויר זורם מעליו. זה מכוון בזווית ישירה מיחס לזרימת האוויר. בתא התחתון האוויר אינו זורם. זה מאפשר לנו דרך לקבוע את ההפרש בין כאן לבין שם. היה טוב אם כן, אם היה הכנצו של מבנה, משהו מפריד משני החלקים האלה. אני אמרה לנו מה יפרש הלחצים, נכון? אם הלחץ בצד הזה גבוה יותר במקצד, מהלחץ בצד הזה? זה היה מתעקם החוצה. אחד מהם מודד את הלחץ כאן, השני מודד את הלחץ שם. מהו הקשר המתמטי? זה הקשר שכבר ראינו. כאן זה האוויר לא נח כאן, הוא זרם ישר לכאן. אני יודעים שכאן המהירות היא 0. אבל כן, לחץ הקפייה שווה ללחץ כאן למעלה. אני שוב מניח שפרש הגבואים זה ניח, זה הוא מכשיר מאוד קטן. ואינו עשרה מטר גורה. פרש הגבואים הוא מזהרי. ואז יש לנו את אותם מקודם, וזה שווה ללחץ, ועוד חצי רווי בריבורה. זאת הדרך לקבוע את המהירות, מכאן ניתן לבודד את V. אני אקבל שV1 שווה ל-PS, לחץ הכפייה, פחות הלחץ בנקודה אחת. כל זה כפול 2, חלקי צפיפות האוויר. אנחנו מוצאים את השורש הריבועי, כי אלינו נקבל את v הזה בודק מהו הפרש הלחצים עלינו לדעת מהי צפיפות של האוויר, וזה מאפשר לנו לקבוע את מהירות הזורם, או במילים אחרות, המהירות של המטוס